السلام عليكم ورحمه الله كي مرحبا بكم في وصفات ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدموا من نفس العجين ديال ديال القريشلات غنديروا نفس العجين غنديروا منها قراشل وغنديروا قص ان شاء الله دابا غادي نمشيو للمقادير مقادير عندنا عندنا معلقه ديال الخميره ومعلقه خماره معلقه صغيره شويه الزبده والملحه عندنا النافع والزنجلان كاس الزيت كاس السنيده كاس ديال الحليب الطحين حسب الخليط وبيضه راني يعني نسيت ما ذكرتهاش غادي نخلطوا هاد المقادير كلها غادي نديروها في الخلاط الكهربائي غادي نديروا البيضه غادي نزيدو السنيده والحليب والزيت و ديك الملح و الخميره و الخماره والزبده وغادي نخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي غادي نخلطوه مزيان وغادي ندير النص ديال النافع تا هو غادي نطحنوا غادي نخلي شويه نطحن النص غادي نخلطو مزيان ونرجع لكم بعد ما يتخلط هنا بعد ما تخلط كنخويو في اناء من بعد كنزيدو داك شويه ديال النافع كنزيدو الجنجلان وكنديروا الدقيق تدريجيا حتى كتجينا عجينه آه رخوه كتجي م مرخوفه ما تجيش قاصحه صافي وكمبدا كنخلط انا غادي نعجن وغادي نرجع لكم حيت حتى التليفون ترسات ليا آه باش كنهز التليفون ايان بعد ما تحجنات غادي نقسمها غي باش نوريكم غادي ندير جوج ديال الكويرات صغيورين باش ندير الفقاس وهذا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر وهذا اللي غادي ندير به الفقاس غادي نقسمه على جوج هو غادي نحرب لها غادي نديرها في في اللاطه باش ندخلها الفرعة هنا إما كت كتخلطو. هنا من سيز ما قلت لكم ش ديال البيض كان طربو كان دهن به الوجه ديال الفقاسات من بعد مندهنهم ندهنهم كنزينهم بشويه ديال الجنجلان غير شي شويه على حسب الذوق ممكن انكم ما ديروهش هو لان فيه لداخل هذا غير مجرد تزيين وغادي ندخلهم الفران صافي اعتذروا عليهم على ما يتحمروا هنا من بعد ما تحمروا ها هما كيما كتشوفو غادي ندير لهم مندير وغادي نغطاهم ونخليهم يبردو هنا من بعد ما بردو انا غادي نقطع قدامكم كيجي المذاق زوين زوين بزاف بحال الفقاص اللي موالفين كنديروا كنديروا فيه ستة ديال البيضات او 7 ديال البيضات في الكيلو ولا حتى هاد الطريقه جات رائعه جربوها ان شاء الله كما كما كتشوفوا واصلا فكره بالنسبه انك باش تخرجي من نفس العجين تخرجي فقاص وتخرجي قريشلات راه شي حاجه زوينه دابا هنا كنستفوهم في اللاطه وغادي نديرهم تحمره في الفران العجينة اللي بقات ديال القريشلات لات ها هي فين درتها غير كوي ورات ورين وخليتها هنا تخمر ودهنتها بشوية ديال دهنتها بالبيض ودخلتها للفران ها هو اشكل نهائي بعد ما طابت وبالصحه والراحه ها القريشلات وها الفقيقصات او ما بجوج بيهم بنفس العجين كيجيوا مزوين لا القرشل ولا الفقاص وبصحتكم وراحتكم وشكرا على المتابعه واللي عجبو لا فيديو ما اللي يدير ليا تعليق عجبو او ما عجبوش والسلام عليكم بالصحه والراحه